BELAJAR MENULIS HURUF BESAR D Cara tulis huruf D Langkah 1 Lukis tiang tinggi Langkah 2 Buat besar perut buncit Lukis tiang tinggi Buat besar perut buncit D Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Mari adik tulis huruf di besar. Dua langkah mudah jangan dilupa. Adik lukis tiang tinggi, buat besar perut buncit. Adik tulis cantik-cantik di besar nama.